Álljunk fel, akkor is kezdjük meg együttlétünket imával. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, ezért a kedves alkalomért, amivel újból megrendékoztál bennünket, hogy itt lehetünk együtt a te házadban, testvéri közösséget gyakorolva azok, akiket megbíztál, különlegesen azzal, hogy a te néped között szolgáljunk, a te igéddel, Kérdessük az evangéliumot, lelkeket gondozzunk, és a Te népedre felügyeljünk, és vigyázzunk azon az úton, amely elindultál bennünket a mennybevivő úton. Imádkozunk azért, hogy álld meg ezt a napot számunkra. Szeretnénk, hogy a Szent Lelkeddel itt lennél közöttünk. és imádkozunk azért hozzád, hogy szólíts meg bennünket, munkát, szívünket, életünket hogy legyünk készek újból odaszárni magunkat neked, megújulni, új elhatározásokra jutni, és azt a szolgálatot, azt a munkát, amivel megbíztál bennünket, azt hűségesen, teljes odaadással, erőbevetéssel végezzük. A te segítséget szent lelked által. Amen. Egy ige verset szeretnék olvasni, Pálapostolnak a Filippi Beliekhezért levele második részéből a 17. verset. Filippi Beliekhezért levél második rész, 17. verse. De a kiontatom is italáldozatként, a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál szolgálatánál mégis örülök, és együtt örülök minnyátok, minnyátokkal eddig igaz igetessenek helyet foglalni. Napjainkat a technikai vívmányok következtében az jellemzi, hogy kevés erőbefektetéssel nagy hozamot elérni. Aztán ez a mentalitás úgy néz ki, hogyha átragadt volna a hívő közösségek életébe, a gyülekezetek életébe, az Úr szolgálatában is. Kevés erőbefektetéssel nagy hozamot elérni. Legyenek előrehaladások, legyen hozam, de kevés áldozatot kelljen hozzak én ennek érdekében, keveset kelljen tegyek. Szeretnék eredményeket, de keveset tenni és keveset szolgálni ennek érdekében. A, mikor elgondolkoztam azon, hogy milyen igével buzdítsam a testvéreket, a reggelen eszembe jutott a héten az ig, amit olvastam a Krisztus Mindenek Felett című állítatos könyvből, amikor fel volt téve két nap is a kérdés, hogy kész vagy-e italáldozattá válni. Kész vagy-e italáldozattá válni, az Úr szolgálatában. Mit is jelent ez? Mi az ital áldozat? Mint egy pára, amit mikor kiöntöttek a forró oltára, hamar tovaszállt. mi erről beszél, hogy ilyen az ő élete, és ilyen az ő szolgálata. És mi, ami emberi természetünknél fogva kevésbé szeretjük ezt. Minkább mi azt szeretnénk, amit sokszor olvasunk az Ószövetségben, hogy bizonyos eseményekkor emlékoszlopot állítottak. Mi is azt szeretnénk, lehet inkább, hogyha emlékoszlop állíthatna nekünk. Ha talán visszaemlékeznének ránk még nemzedékek múlva is. Van, akinek Isten megadja ezt a kiváltságot is. De nem milyen szolgálatra hív inkább az Úr bennünket. Hanem felvállalni azt, hogy lehet, mint egy pára, tovább tűnik a mi életünk egy szempillantás alatt. Mi azt szeretnénk úgy szeretnénk szolgálni az urat, hogy megbecsüljenek az emberek érette. Nem a régen volt péntek este, azt hiszem egy hete, amikor az volt, amikor Gédonról és Jeftéről hallottunk. Itt Istennek házába krasználni, és a lelkipásztor testvér megjegyezte azt, hogy az Efraimiták mindig felkeltek Gedon ellen és Jeft ellen, és hogy őket miért nem hívta a harcban. Szerették volna ők is elvinni a dicsőséget, viszont a harcot nem vállalni. És ezt látom életemben, és a keresztények életében, a keresztény szolgálatnők életében is, hogy vágyunk mi dicsőségre, szeretnünk ott lenni elől. Szeretnénk, hogy megbecsüljenek bennünket. De a szolgálatot, a küzdelmet, az odaszánást, az áldozatot már kevésbé vagyunk készek vállalni. Áldozat. Azon gondolkoztam el az elmúlt héten, hallgatva egy rádióadást, ha vajon egy olyan országba élnék, ahol a Krisztusról szóló bizonságtevésért halálra is ítélhetnének, kész lennék ezt vállalni. Egy olyan helyt, ahol a Krisztusról beszélni az iszlám megsértését jelenti, és ez halállal büntetik. Vajon vállalnám-e? Vagy esetleg behúzódnák a kis kamrámba, gyakorolnám az én hitemet, imádkoznák, de mikor kimennék a négy fal közül, úgy teszek, úgy tennék, mintha mi sem lenne más az én életemben, mint mások életében. És lehet, mi itt élünk, ahol nem kell így szenvedni, vagy nem kell ilyen dolgokra számítani, ha Jézus Krisztus bizonyságtevéséről van szó, de mégis valahogy ilyen a mi életünk. Bezárkózva gyülekezet falai közé, vagy a mindennap életben, a kis imakamránkban imádkozunk, igét olvasunk, gyakoroljuk a mi hitünket. De mikor kimegyünk a négy fal közé, vajon van valami más ami életünkben, mint a hétköznapi, általános világi emberek életében? Vagy ha tovább megyek egy lépéssel, lehet azt meg, hát vállalnám a halált Krisztusért. De vajon az életet vállaljuk-e Krisztusért élni? Mi tőlünk napjainkban Isten nem azt vár, hogy a halált vállaljuk érette, hanem az életet. Krisztusért élni, Krisztusnak élni. Mit jelent ez? Pálapostos szerint áldozatot. Az áldozat mindig önfeladással jár, odaadni valamit, hogy elégjen. Odaadni az életemet. És Krisztus szolgálni nem lehet akárhogy. Lehet mi szeretnünk szolgálni is az Úrnak, de azért ne érjen ezért semmi megkülönböztetés, vagy semmi hátrány minket. Ne kelljen lemondanunk az időnkről, ne kelljen lemondanunk a pénzünkről, ne kelljen lemondanunk a kényelmünkről, ne kelljen felvállalnunk a kényelmetlen kérdéseket, vagy olykor a gyülekezetben sem felvállalni a kényelmetlen kérdéseket, ami lehet épp meg abban áll, hogy egy bűnt megítélni, vagy rendbehozni, vagy megint tenni egy bűnöst, inkább csak szépről, Inkább csak jóról beszélni. Az Úrnak való szolgálat áldozatvállalással jár, és az valamibe kerül, és valamibe kell kerüljön, mert ha nem kerül semmibe, akkor azt jelenti, hogy hitvány a mi szolgálatunk. Dávid király, amikor, áldoz, amikor megvásárolta azt a szérüt, ingyen akarták neki eladni Araunánál, és azt mondja, nem, hanem pénzem veszem meg tőled, mert nem akarok az Úrnak, az én Istennek ingyen való áldozatot áldozni. Nem lehet mivel jönni, Istenev és olyas, úgy áldozni, hogy az ne kerüljön nekem semmibe. És lehet azért olyan eredménytelen sokszor a mi szolgálatunk, mert mi így szeretnünk tenni. Szolgáljunk mi az Úrnak, de áldozatvállalással ne járjon. Ne kerüljön a semmibe. Legyen, kerül, kereshessük olyan könnyen meg a pénzünket, mint másképpen, legyenek olyan kényelmesek a délutánjaink, és sorolhatnám tovább. És én ma reggel arra szeretném buzdítani a testvéreket, hogy imádkozzunk azért, hogy vállaljuk fel az úr szolgálatát, és vállaljuk fel azt, amiben az kerül. Legyünk készek, ha kell italáldozattá válni. Ne a megbecsülésnek örvendjünk, amivel esetleg olykor, de nem mindig a Krisztus szolgálata jár. Hanem legyünk készek felvállalni az áldozatot, a lemondást, és mindazt, amivel ez a szolgálat jár. Ilyen értelemben most, akik szeretnének imádkozni, kérem, hogy azok hangosan is imádkoznak. Térdet is felhajtunk. Set up Köszönöm, hogy megkerestél, elveszítettél, köszönöm, hogy behajoltál hozzám, megbocsájtottál, és köszönöm, hogy elvittél a szolgálatot. Szeretnék érteni ezen a napon, hogy megerősítjük Így téged, Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy szolgálj és életet adj a váltságos sokakért. Köszönöm, hogy. Szolgáló, szolgálattevő testvéreimet és akik itt vannak, hálás vagyok értük és köszönöm az ő szolgálatot It's true of Thank you. Álljunk fel, hogy hallgassuk meg Istennek igét János Evangéliuma 12. fejezetéből olvasok a 26. igeverset. János Evangéliuma a 12. fejezete, 26-os igevers, a következőképpen szól hozzánk. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amen. Foglaljanak helyet. Jó érzés, olyan emberek előtt állani, akik oda szánták életüket az Isten szolgálatára, az emberek javáért és üdvösségéért. Szinte el se hiszem, hogy én is közétek tartozok. A lehető legszebb dolgot vállaltuk magunkra ezen a világon. És nem csak a legszebb dolgot, hanem a legfontosabb dolgot is a világon. Hiszen az emberek üdvösségét, örök életét munkálni, mi lehet ettől fontosabb, mi lehet ettől magasztossabb. Ebbe a munkába álltatok be, ebbe a munkába álltunk be, amelyért maga Jézus, az Istennek egyszülött fia, Eljött a mennyből ide a földre, hogy ezt a szolgálatot vigye, és az életét adta ebben a szolgálatban a kereszten. És mi vagyunk az ő követői. Mi rejánk ruházta Jézus ezt a szolgálatot, amelyet ő végzett. Meg kell szégyenüljünk, meg kell alászkodjunk de ugyanakkor fel kell bátorodjunk. Kiváltságos, kegyelemben részesültünk mindannyian, akik Krisztus szolgálatába állhattunk. Akkor maradhatunk meg a Krisztus szolgálatában, ha őt követjük. Aki nekem szolgál, engem kövessen. Az első és nagy dolog, amiben Jézus Krisztust követni kell, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mert erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványai vagytok. Szolgálattevőknek nekünk elsősorban kivált fontos az, hogy ami egymás iránti szeretetünk, nyilvánvaló legyen. Nyilvánvaló legyen a lelki pásztor és a gyülekezet vezetők közötti összhang és szeretet, Nyilvánvaló legyen a lelki pásztorok közötti, egymás közötti megbecsülés és szeretet. Mert enélkül nem fognak követni bennünket, nem fog követni bennünket Isten népe, és enélkül kártval Isten országának építése, amelyért elsősorban mi fogunk számot adni. Szeressük hát egymást. Krisztus szeretetével, és ennek adjunk jelét. Ezt mutassuk meg a gyülekezet előtt és a világ előtt, hogy mi, aki Krisztus szolgálatába állunk, elköteleztük magunkat. Mi szeretjük egymást jobban, mint a saját életünket, jobban, mint a saját érdekeinket, és valóra tesszük a másikat, mint saját magunkat. Az egyik dolog, amit a szívemre helyezett az Úr, az, hogy ezért imádkozzunk. Hiszen nemrég választottunk vezetőséget, missziókerületbe, kongresszusra megyünk. Isten szeretete, töltse be szívünket egymás iránt, és hiszem, hogy minden jó lesz. A másik dolog, amiért kérem, hogy imádkozzunk, az, hogy Isten nehezítse rejánk az elveszett embereknek a sorsát. Nehezítse rejánk azoknak az embereknek az a sorsát, akik a veszedelem útján járnak. Hiszen ha Istennek olyan fontos voltunk, és olyan fontosak voltak az emberek, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elnevesszen. Ha Jézus Krisztus lemondott a mennyi dicsőségről és emberré lett, és itt is nyomorúságot, szenvedést, kereszthalált vállalt, mennyire fontosnak tartott ő, milyen nehéznek tartotta ő, milyen súlyosnak nem nehéznek, milyen súlyos problémának tartotta azt, hogy az emberek el fognak veszni. Ami hétköznapi gondjaink, problémáink között, Adja az Úr, hogy ragyogjon fel Krisztus keresztje, és vegyük fel mi is, merjük felvállalni Krisztus keresztjét, szeressük azokat az embereket, akik a veszedelem útján járnak, mert Isten szereti őket, mert Jézus meghalt érettük. Halljunk meg mi is értük. Nehezítse rejánk Isten az ő sorsukat, és legyen mindennél fontosabb hogy ők üzvösséget nyerjenek. Ez a mi szolgálatunknak a hivatása, ez a mi szolgálatunknak a célja. Hajtsuk meg a térdeinket, jöjjünk az Úr elé, folytassuk az imádságot. Mindannyian imádkozunk lélekben, aztán akiket Isten lelke indít, egyenként is imádkozzanak. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a konferencián. Hála van a szívemben és hiszen valamennyünk szívében, hogy itt lehetünk békességben együtt, azért, mert érezzük a szükségét ezeknek az alkalmaknak, amikor együtt vagyunk, hiszen annyi minden összeköt minket, azon kívül, hogy az Úr népéhez tartozunk, magyarul beszélünk, egy missziókerülethez tartozunk, ugyanaz a reménység lehet bennünk, és Érezzük annak a szükségét, hogy együtt legyünk. Hát köszöntjük a testvéreket, akik messzebbről is jöttek, közelebb is jöttek, közelebbről is jöttek közénk. Az úr áldja meg a kedves testvéreket, és mindazokat, akik nem jöhettek erre az alkalomra. hiszük, hogy az úr tartogat üzenetet mindannyiunk számára enapon napon is. Ezek a konferenciák olyan alkalmak, amikor azok, akik eljövünk, várunk egy buzdítást, egy bátorítást az úrtól főleg, és érezzük, hogy erre is szükségünk van és hiszük, hogy ez az alkalom is egy ilyen alkalom lesz, amikor az Úr az ő szent lelke által, ígéj által felbátorít minket jobban, felbúzdít minket jobban a szolgálatra. Szolgálattevők vagyunk itt, különböző szolgálatokat végezhetünk a gyülekezetekben, ez is nagy kegyelem, nagy kiváltság és egyben nagy áldás, és jó, hogyha ezen a napon az Úr megerősíti bennünk ezt a szolgálattudatot hogy végezzük ezt alázattal, szeretettel, lássuk benne a nagy kiváltságot, hogy Isten dicsőségére és is, az ő népének javára forgolódunk és szolgálunk a gyülekezetben. Egy igeverse szeretném a kedves szolgálat szolgálattevőket köszönteni, egy számunkra elég ismert igeverse ez a Római Levél 12. fejezet első versével, Hat köszöntsem a kedves testvéreket. Kérlek azért titeket, atyánfiai, az Istennek írgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amen. Megfogott engem az igében az, amikor úgy készültem, hogy ezből az igéből köszöntsem a testvéreket ezen a reggel, hogy itt Pálapostolon keresztül igaz, természetesen Isten maga szól hozzánk, hogy... Kér minket az Úr Jézus Krisztus arra, hogy szálljunk magunkat oda a szolgálatra még jobban, ez az ő kérése felénk. Nem a lelki pásztor kéri ezt, nem a vezető kérik ezt a gyülekezetben, hanem maga Isten kéri, és nem csak a szolgálattevőktől, hanem minden hívő embertől, hogy szálljunk oda magunkat élő áldozatul, tegyük oda magunkat az Úr oltárára, hogy hasznos eszközei lehessünk az ő kezében. Úgy tűnik nekem ebben az ige akárhányszor olvasom, mint hogyha Isten könyörögne nekünk. Kérlek azért titeket, Fiai. a magasságos Isten, lehajoljon hozzánk szinte az ő térdein könyörög nekünk, hogy szányuk oda magunkat az ő szolgálatára. Ő kér most valamit tőlünk. Mi naponként kérünk tőle nagyon sok mindent, és rá is vagyunk utalva, hogy a mi életünket fenntartsa, vezesse is. Állandóan kérünk az Úrtól valamit. És most itt ő kér tőlünk valamit. Szálljátok oda a ti testeteket. Élő szent, tiszta áldozatú. Isten kérje ezt tőlem. Hát mielőtt bátorkodunk mi is tőle kérni valamit, és annyi mindent szoktunk, és kell is tőle kérjünk, vegyük észre, hogy valamit ő is kér tőlünk, Hogy mi is szálljuk oda magunkat az ő én kívánom, hogy ez a nap legyen egy ilyen nap, amikor magunk, odaszálljunk magunkat még jobban az Úr szolgálatára, és annyira tetszik, hogy Pál Lapostól egyetlen fő okot, motiváló erőt sorol fel ebben az igében, vagy jegyez meg, hogy miért is szálljuk oda magunkat az ő nagy irgalmasságára. Ha ez nem elég ok nekünk, hogy odaszálljuk magunkat, semmilyen más ok nem lesz, nem lesz elég erős, ahhoz, hogy mi oda szálljunk magunkat. Az Isten irgalmasságára. Ha nem láttuk még meg az Úr Jézus Krisztust a kereszten, úgy, mint irgalmas megváltó, aki nagyon sok bűnünket elfedezte, nem tudom, hogyha oda tartozunk a tevő közé. De boldog az az ember, aki tudja, hogy rá vagyunk utalva Isten irgalmasságára, minden lépésben, minden helyen, áldott legyen ezért az ő neve. Hadd legyen ez a motiváló erő, ami szívünkben ma is és mindig, ezért szálljuk oda mi testünket, élőszolgálatra, az úr oltárára. Odaszánni magunkat az Úr szolgálatára, nem is azt jelenti igazán, hogy mi adunk valamit az Úrnak, hanem azt, hogy levesszük a kezünket arról, ami amúgy is az Övé, mert minden az ővé. És ehhez kell az erő, ehhez kell az odaszárás, hogy merjük levenni a kezünket mindenről, és oda tenni az úr oltárára magunkkal együtt felhasználosson minket az ő munkájában. Hát én kívánom, hogy ez a nap is ezt a cél szolgálja, hogy az Úr megfogja mi szívünket, a mi lelkünket, és felbátorodjunk jobban a szolgálatra, a gyülekezetekben, azokban a szolgálatokban, amivel a testvérek megbíztak minket. Nagyon a nagy szeretettel köszöntöm dr. Kovács József testvért is közöttünk, ő lesz a, ennek a konferenciának a fő előadója, hálásak vagyunk, hogy elvállalt ezt a szolgálatot. Énekelni fogunk most egy-két éneket, bátran és buzgóan, az úr dicsőségére, hálából, és majd az énekek után kérjük szeretettel Kovács testvért, amit az úr a szívére helyezett, azt mondja el, és mi figyelmesen fogjuk őt hallgatni. Énekelj! Záhítat az alatt azért imádkoztunk, hogy az Úr segítsen meg bennünket, hogy a szolgálatokért és az Úr követésébe tudjuk vállalni az áldozatokat. Ez az előadás rá fog mutatni arra, hogy milyen áldozatot kell vállaljunk az iges szolgálat területén. Sokféle szolgálat van, és mi most ezen a konferencián azért gyűltünk össze, a témaköré, hogy lássuk, hogy hogyan kell az igével szolgálni. Mit kell tennünk, hogyan kell Isten igéjét olvassuk, tanulmányozzuk, majd felkészüljünk a szolgálatra, elmondjuk az igeszolgálatot, úgy, hogy a gyülekezet épüljön belőle. Az szolgálat nagyon fontos a gyülekezetnek az életében, és erről nem sokat kell beszélnünk, nem kell győzögessük egymást efelől, de hogy mégis jobban átérezzük ezt a helyzetet, néhány igeverset olvasok, amiben az apostol éppen az ige hirdetésről beszél. A Korintusiakhoz írt első levél első fejezetének 18. versétől olvasom az igét, és amíg olvassuk, gondoljunk arra, hogy ebbe a lelkületbe, ebbe a szellemiségbe hallgassuk az előadást, és közbe pedig figyeljünk arra, hogy személyesen hogyan szólít meg bennünket az Úr, hogy nekünk mit kell tennünk. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol e, vitálna, e világnak vitázója? Nem tette-e bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istment a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelkívánnak, kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek,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 Eddig olvastam az igét. Úgy gondolom, hogy minnyáján iges szolgálók vagyunk itt, ha pedig vannak olyanok, akik még nem iges szolgálók, akkor azok lesznek. Ez az én hitem és meggyőződésem. Az ige tehát nagyon fontos a gyülekezetnek az életében, és az a kiváltság adatott nekünk, hogy Isten igéjét hirdessük. Különböző féleképpen az áhítat, a biblióra, a hozzászólások, az ige és prédikálás keretén belül Isten igéjét hirdessük. Számunkra az Isten igéje a Szentíráson keresztül érhető el. Nem úgy vagyunk, mint az első keresztények, akik az apostolok tanítását hallották élő szóban, azt tanulták meg, azt ö, arra emlékeztek, és ezt mondták tovább. Isten gondoskodott róla, hogy számunkra elérhető legyen az, amit Isten tett Jézus Krisztus által, sőt még előtte, Izrael népének a történetében, amikor kijelentette magát, hogy ez írásos formában legyen elérhető számunkra. És mikor mi az igét hirdetjük, akkor ehhez a, az igéhez, az írott igéhez kell térnünk, ezt kell olvasnunk, ezt kell megértenünk, és a Szentlélek által ebből a szövegből kell beszélnünk, és így kell Isten igéjét hirdetnünk. Az igében olvastunk, hogy sok mindent tesz az ige. Ugye táplálja a lelkünket, mert az ige olyan, mint egy lelki táplálék a számunkra. Nem tudunk meglenni anélkül, hogy Isten igéjét ne olvasnánk, ne hallgatnánk, hogy Isten ne szóljon hozzánk. Mert amikor Isten szólít meg bennünket, így vagyunk ezzel, miután megtértünk, az valóságos lelki táplálék ami számunkra. Ugyanakkor az ige megismerteti Istent velünk. Mondjuk úgy, hogy Isten maga szólít meg bennünket, és nem csak arról beszél, hogy nekünk mit kell tennünk, és milyenek vagyunk, hanem beszél magáról is, és megismerteti magát velünk, személyesen, ha olvassuk. Hogyha gyülekezetbe hirdetjük, akkor a gyülekezetnek is kijelenti Isten magát. És ez nagyon fontos, mert minden, amit teszünk, ahogy gondolkodunk, ahogy élünk, abból fakad, hogy milyennek ismerjük az Isten. Valaki azt mondta, hogy nézd meg, hogy kinek milyen az Isten, és látni fogod belőle, hogy, hogy fog élni. És fordítva is igaz, nézd meg, hogy valakinek milyen az élete, és abból láthatod, hogy milyen Isten képe van. Tehát megismerteti Isten magát velünk az igében. Aztán tanít minket és nevel a lelki életben. Miután megtértünk, újjászülettünk, sok változás kell, még jöjjön az életünkbe, és ebben a folyamatban, amit mi megszentelődés folyamatának, a lelki érésnek, a folyamatának nevezünk, Isten igéje tanít bennünket, hogy a világgal együtt elnevesszünk, hanem az ő szentségébe részesüljünk. Aztán van, amikor nem kapunk különleges tanítást, vagy különleges ismeretet, hanem buzdítást kapunk az igéből, és intést. Intést, hogy javítsunk az életünkön, vagy valamit tegyünk, vagy valamit ne tegyünk, és buzdítást, hogy menjünk előre, haladjunk, legyen, kapjunk erőt, és Istenre figyeljünk, és így azt, amit tennünk kell, el tudjuk végezni. Hát menjünk is tovább, és beszéljünk arról, testvéreim, hogy az ige szolgálatnak van két fajta feltétele. Nem végezheti akárki az ige szolgálatot. És természetesen, hogy itt legelőször arról kell beszélni, hogy Isten elhívott bennünket, egyrészt mindenkit elhívott, hogy az Isten igét hirdesse. Vagyis, hogy Istenről, Jézus Krisztusról beszélje. Ezen kívül van egy olyan elhivatás is, ami különlegesen a gyülekezetben szól a gyülekezet építésére, amikor valakit Isten elhív, hogy tanító legyen, vagy ige hirdető legyen, vagy ezáltal az Isten nevébe való beszélés által, a profétai szolgálat által nevelje és buzdítsa az embereket a gyülekezet tagjait. De ezen kívül mondhatjuk, hogy van ez a két fajta feltétel. Valaki meg kell feleljen bizonyos lelki feltételeknek, és meg kell feleljen bizonyos értelmi feltételeknek. Azért, mert az igehirdetés az egy különleges fajta beszéd. Nem olyan beszéd, hogy informálunk vele csak, vagy új ismereteket. Nem ismeretterjesztő beszéd, nem tanítói, tanári beszéd, hanem amikor az igehirdető beszél, akkor ugyan ad információkat is, de Istennek a szolgálja, Istennek az eszköze, és Isten szól azáltal az ember által, aki beszél. Így hisszük mi, különben nem lenne sok értelme az ige hirdetésnek. De azért, az, azért vagy, vagy ahhoz, hogy Isten megszólítson valakit, és felhasználjon valakit, szükséges, hogy bizonyos lelki feltételeknek eleget tegyen. És ugyanakkor, mivel az ige Ugye az egy beszéd, és értelemből értelembe száll, és hitből hitbe száll, ezért hittel teljes kell legyen a beszéd, de értelmes beszéd is. Mert ha össze-vissza beszélünk dolgokat, akkor nem fogják megérteni. Maga Isten is így tett, hogy amikor az ő beszédét közölte velünk, akkor értelmes szövegbe zárta be az ő mondani valóját. Minden könyv a Bibliában értelmes Üzenetet tartalmaz, érveléseket tartalmaz, eseménysorozatokat tartalmaz, nem össze-vissza vannak sorok benne, mondatok meg szavak, hanem egy értelmes szöveggel állunk szemben. Nos, nézzük meg először a lelki feltételeket, testvéreim, hogy minekkel eleget tegyünk, és szívünkbe figyeljünk arra, hogy mit mond nekünk az Úr most. Először is gondoljunk arra, hogy milyen hívő emberek vagyunk. Csak a hívők tudnak prédikálni. Akik nem hívők, nem tudnak. Bármennyire is ismerjék az igét. Van egy ilyen mondás, legenda talán, vagy, vagy ilyen anekdóta, nem tudom, amikor a római császárok ugye elhatározták, hogy keresztények lesznek, és a birodalmat is keresztényé teszik, akkor nem sokára sorba jött egy olyan császár, aki vissza akarta fordítani a kereszténységet, és azt mondta, hogy legyünk újra pogányok. Hitehagyó Juliánus, így hívták. És akkor azt parancsolta a filozófusoknak, hogy prédikáljanak úgy, ahogy a keresztény prédikátorok. Mert észrevette, hogy, hogy a kereszténységnek az ereje a prédikálásban van. És akkor jöttek a filozófusok, és azt mondták, sajnos mi nem tudunk prédikálni. Mert a prédikálás azt mondja, hogy ezt mondja az Úr. Ez az Istennek az üzenete. A filozófusnak pedig nincsen. Nem áll rendelkezésére az Isten üzenet. Milyen hívő ember vagy, hogy megtértél-e, odaszántad-e az életedet, követed-e az urat, szolgálod-e őt, átadta e az életedet. Ez, innen indulunk ki. És ha ez nem történt meg, akkor, akkor nincs mit prédikálni, nincs mit foglalkozni az ige szolgálattal. Aztán milyen közösséged van az úrral. Ha az úr nevébe kell beszélni, akkor olyan emberre van szükség, aki tud kommunikálni az Úrral, aki beszél az Úrral. És így kell átvegyük az üzenetet. Ha nem vagyunk ilyen emberek, akkor nem, nem elég csak a szöveget értelmezni, mert nem úgy állunk ki a, a gyülekezet elé, hogy testvérek, most elmondom, hogy mit mond, hogy kell ezt az igét érteni. Sajnos sokszor ide süllyed az igeszolgálat, hogy a szövegről beszélünk, szövegellemzést tartunk, mint hogyha irodalomórán lennénk, de a gyülekezetben az igeszolgálat szolgálat több, mint a szövegellemzése. A szövegellemzés csak egy ajtó, amin bemegyünk, keresztül megyünk, hogy meghalljuk azt, amit az Isten mond. Tehát közösségbe kell legyünk az Úrral. De ugyanakkor rendezett viszonyunk kell legyen az emberekkel. Mert egyrészt, ha az emberekkel nem jó a kapcsolatunk, akkor az Úrral se jó. Másrészt pedig az történhet, ha feltételezzük az ideálisat, hogy az Úrtól meg is kapjuk az üzenetet, de ha nem jó a kapcsolatunk az emberekkel, akkor nem fogjuk tudni továbbat, nem fogják fogadni tőlünk. A kommunikációs csatorna Istentől az ige és az ige szolgálattól a hallgatókig. Most vagy itt szakad meg, hogy nem jó a kapcsolata Istennel, és nem tud mit mondani, Tehát hogy jó kapcsolatban van a gyülekezetben, mindenkivel puszipajtás puszipajtás és jó barát, és szívesen odafallgatnak hallgatnak rá, de ha itt megszakadta a kapcsolat fentről lefelé, akkor nincs mit mondjon. És ez előbb-utóbb ki fog derülni. Ha pedig a viszintesen szakad meg, akkor sincs mit mondjon, vagyis van, lenne mit mondjon, csak nincs, aki meghallgassa. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ha áldozni mész a templomba, akkor még ez az ószövetségi fogalmakból beszélt a gyülekezett életről, és megtudod, hogy a te embertársadnak valami panasza van, valami probléma van közted és közte, Először rendezd el, és utána menj imádkozni, és utána vigyed a te áldozatodat, ha mondjuk az ige hirdetés, ami áldozatunk lenne, akkor ezt kell tenni. Egy másik dolog, van-e botránkoztató dolog az életünkben, ami miatt az emberek szíve bezárulna, és ez a rendezett viszony az emberekkel, hát nem mondják az emberek, hogy hát nincs nekem semmi bajom vele, de azért ami van be, ahogy teszi, ahogy viselkedik. Na, ezeket a botránkoztató dolgokat is az életünkből ki kell tenni. De az a jó, hogy aki az igével él, annak előbb-utóbb nem lesznek botránkoztató dolgok az életében, mert Isten rá fog mutatni, hogy mi a rossz, mi a helytelen, és meg fog tisztítani bennünket. A másik ugyancsak lelki feltétel az, hogy szeressük azokat az embereket, akiknek szolgálunk. Hallottuk az előbb is ezt a, ezt a kifejezést, hogy szeressük egymást. A, azt gyanítom, hogy mivel olyan sokat hallottuk, elengedjük a fülünk mellett. Mert mikor kiállsz a gyülekezet elé és körülnézel, meg fogod te tudni, és ha nem, megmondják neked, hogy, hogy szereted-e azokat az embereket. Lehet, hogy össze vagyunk kényszeredve egy más egy, egy közösségbe, mert itt nőttünk fel, ide járunk, de igazán nem szeretjük. Nem akarunk minden megtenni a lelki növekedéseért, valakinek a megtéréséért, a lelki jólétéért. Nem vagyunk szeretett viszonyba. De igazán akkor fognak fogadni, ha szeretjük a testvéreket. Azok felé tudunk szolgálni, akiket szeretünk. Akiket nem szeretünk, azok felé nem fogunk tudni szolgálni. Tevékenység lehet, de nem lesz belőle szolgálat. És a amit utoljára említek, persze nem a legutolsó, újra kihangsúlyozom azt, hogy szokta-e hallani az Úr szavát, és van-e vezetése a szentlélektől. Mert ha szokta hallani, akkor megtörténhet, hogy amikor igét szolgál, igével szolgál, akkor is meghallja az Úr szavát. De a sokáig nem hallotta, nem figyelt, csak az eszével érti a Bibliát, vagy tudja, mit kellene megmondani a gyülekezetnek, és oda megy, hogy jól megmondjon nekik? Akkor abból nem lesz igazi igaz szolgálat. Szoktad-e hallani? Gyakorold be magadat abba, hogy áhítad folyamán, napközben, mikor más szolgál, mikor énekeljesz, vagy mikor beszélgetsz az emberekkel, hogy mit mond az Úr, hogy vezet téged a Szentlélek. Néhány tehát ezek közül a lelki feltételek közül. Aztán ott van az értelmi feltétel. Testvéreim, mindenki lehet jó hívő ember, ha nem is olyan értelmes. De akik igével szolgálnak, el kell induljanak azon az úton, hogy az értelmüket, a tudásukat fejlesszik. Mert ilyen típusú ez a szolgálat. Mert beszélünk, értelmes beszédet kell mondanunk, megfogalmazni. Nem kell nagy bölcs és nagy hívő, vagy nem kell nagyon értelmes lenni ahhoz, hogy valakitől megkérdez, hogy hogy van, megmond az imádkozó érte, hogy bátorítsá, néhány jó szót mondjál neki. De ha olyan a szolgálatunk, hogy a szószékre megyünk, és megnyitjuk a Bibliánkat, és ebből beszélünk, akkor függetlenül attól, hogy milyen értelmesek vagyunk, iskolázottak vagyunk, vagy nem vagyunk iskolázottak, vagy természetszerűleg nagyon jól vág az agyunk, el kell induljunk azon az úton, hogy magunkat fejlesztenünk kell. Mikor levizsgáztam az autóra sok évvel ezelőtt, azt mondta a, az instruktor, ez a tanító, aki az elméletre tanított, hogy uraim, mától kezdve úgy gondolkozzanak, hogy van egy második mesterségük, az autóvezetés. Nos, azt mondom én, hogy aki iges szolgálatban van, az attól a pillanattól kezdve gondoljon arra, hogy van egy másik mestersége, amit kell tanulni, amit el kell sajátítani, miben fejlődni kell, növekedni kell, hogy el tudjuk végezni a szolgálatot. Nézzük csak ezek közül a feltételek közül. Legyen olvasó ember. Testvérem, aki a könyvből beszél, annak az jó teszi, ha szereti a könyveket. A könyvek nem egy halott dolgok, a könyvek emberek könyvek gondolatok. A könyveken keresztül találkozunk azokkal az emberekkel, azoknak lelkületével, lelkiségével, tudásával, tapasztalatával, akik azt megírták. És ezért szeressünk olvasni. Ma nagyon nem szeretnek az emberek olvasni, de mi, akik a Bibliát szeretjük olvasni, olvassunk. Persze, elsősorban a Bibliát kell olvassuk, mindenek előtt, aztán a Bibliát magyarázó, vagy Bibliát segítő, megérteni segítő könyveket olvassuk. Aztán olvashatunk egyháztörténeti könyveket, mert elárulom a testvéreknek, hogy a kereszténység nem velünk kezdődött. Hogy, hogy élt Isten népe, milyen tapasztalataik voltak, nagyon fontos megtudnunk ezeket. Hogy mikkel küzdöttek, és milyen megoldásokat kaptak, ezek bölcsétehetnek bennünket. Aztán a keresztény élettel kapcsolatos könyveket olvashatunk, keresztény emberek, lelkimunkások, életrajzát, ezek mind nevelnek bennünket is, de alkalmasabbá tesznek az ige Aztán a másik feltétel az, hogy tanulmányozzon és jegyzeteljen. Ez azt jelenti, hogy azokat a gondolatokat, amiket olvasott, hallott, amit eszébe jut, lerögzíti írásba, Azért, hogy megmaradjon. Mindenki járt úgy, hogy gondolt egy nagyon érdekeset, egy nagyon szépet, egy, egy nagyon okosat, és már hogy is volt, mi is volt? Elfelejtette. Vagy hallott egy szolgálatot, vagy hallott egy, egy történetet, vagy bármit. Nos, az szolgálónak kell legyen egy jegyzetfüzete, vagy legyen egy telefonja, vagy egy tabletje, vagy valami. Mindegy, rögzítse le ezeket a dolgokat. Elsősorban az igét tanulmányozzuk, az erről lesz szó ma délelőtt. Aztán jegyzeteljen saját gondolatait, mások igeszolgálatából gondolatokat, vagy éppen az egész vázlatot. Majd ha olyan ember igeszolgáló leszel, aki magad is vázlatot készít, fogod hallani a más szolgálatába a rendszert, vagy a vázlatot. Szinte magad előtt látod. És azt mondja, júj Jó, de jól mondtam, na ezt le fogom jegyzetelni. Ez volt a téma, ezek voltak a fő gondolatok. Nagyszerű, ez nagyszerű, meg kell jegyeznem, mert hasznos dolog. Az olvasottakat, a hallottakat, saját szolgálatoinkat is jegyzeteljük le. Aztán használja az elektronikus médiát. Most ez nagyon könnyen elérhető, lehet Írásos fájlokat, képfájlokat, hangfájlokat, videófájlokat, különböző programok vannak, amelyek, amelyek segítségünkre lehetnek, hogy készüljünk fel az ige szolgálatra és az ige tanulmányozásra. Nehogy úgy legyen, hogy nagy hívők vagyunk, és a telefonunkon mind csak világi dolgok vannak, és a számítógépünkön pedig nincsenek olyan dolgok, amikkel lelkileg is épülhetünk, többek lehetünk a szolgálatban. Ugyancsak ide tartozik az, hogy olyan emberekkel legyünk, akik törekedünk az általános informálódásra. Vagyis szeretjük tudni azt, hogy mi van ebben a világban. Milyenek az emberek, hogyan gondolkoznak. Miért? Azért, mert ők hallgatnak bennünket. Mert nekik szolgálunk. Gyülekezetben is ugye olyan emberek, testvérek vannak, akik a világnak részei ebből a szempontból hatások érik be őket, és kell tudjuk, Ismernünk azokat a kérdéseket, amik a világban problémát jelentenek, vagy amik történnek, ahogy gondolkoznak, ahogy, amilyen az etikája a világnak, hogy tudjunk rá reagálni. Emberektől, emberekről, szokásokról, életmódokról, a korunk kihívásairól, problémáiról informálódjunk. Aztán azt írtam itt, hogy képezze magát vegyen rész konferenciákon, mint amilyen ez is. Vagy jobbakon is. Vagy rövidebb, hosszabb tanfolyamokon nincs mindenkinek lehetősége hosszabb iskolába járni, hosszabb ideig, de ezek az ilyen alkalmak nagyon jók arra, hogy értelmeileg is tudjunk fejlődni a szolgálathoz. Gyorsan néhány megjegyzést teszek ezzel kapcsolatban. Testvéreim, nem mindenki számára vannak elérhetők ezek a lehetőségek, tudjuk azt, hogy nem intellektuálokat akarunk nevelni a gyülekezetbe, egyeseknek jobb lehetőségük van, másoknak kevesebb lehetőségük van erre. Aztán azt is tudjuk, hogy egyes szolgálattevők egyik területen jobban tudnak fejlődni, másik területen kevésbé tudnak fejlődni. Vannak, akiknek könnyen megy a jegyzetelés, másoknak nagyon nehezen megy. Egyik jobban tud olvasni, jobban szereti olvasni, másik jobban szereti az elektronikus médiát. Vagy jobban szeret az emberekkel beszélgetni és úgy okosodni. Nem vagyunk egyformák. Egyik ezen, másik azon a területen jó. Nem lehet, és nincs mindenkinek egyforma intellektuális kapacitása, hogy a fenti területek mindegyikén a kívánt szinten teljesítsen. De itt a törekvés a fontos, hogy valaki törekedjen erre. Mindenki ott kezdje el a fejlődést, ahol van. Nem mondhatja, ó, oh, kérem, én nem jártam iskolába, én nem úgy. Nem, ahol vagy, amilyen szinten vagy, ott kezdj el foglalkozni. Építeni az értelmedet, persze a lelkivilágunkat is, de az értelmedet, az igeismeretedet, és ugye itt jön be az áldozat. Mert sokaknak ugye nincs türelmük, hogy leüljenek, vagy foglalkozzanak, ezzel na ide kell az, hogy megértsük, hogy áldozattal jár az igaz szolgálat. Ez is az egyik áldozat ebben. Aztán azok, akik gyakran szolgálnak, vannak ilyenek, azoknak különösen ajánlatos arra, hogy fejlődjenek, mert ha, nem, ha gyakran szolgálnak, akkor nem, fognak, nem fogják tudni magukat kifejezni. Ismételni fogják magukat, gondolataikat. Ezért van az, hogy... A gyerekek vagy a fiatalok már előre tudják, hogy ki mit fog prédikálni. Miért? Azért, mert a testvér nem fejlődött. Hogy azt a témát csak egyféleképpen, azt az igényt egyféleképpen mondja. Vagy van egy néhány igéje, mindig azt mondja, odatér vissza, és akkor persze, hogy hiányzik belőle az a frissesség, amit Isten teljes igéje tud adni. És az az aktualitás, amivel meg tudjuk szólítani az embereket, akik hallgatnak bennünket. Itt van egy másik terület, személyes könyvtár kialakítása ajánlatos. Foglalkozok a, a roma testvérekkel is, tanítgatom őket, és mondtam egy dolgot nekik. Testvérek, aki vesz egy könyvet, vagy kap egy könyvet valakitől, én annak adok kettőt. És egyeseknek felcsillant a szám, és szemük mások lehajtották a fejüket. Mindenkinek legyen egy kis könyvtára. Nem, nem kell sok legyen, de kezdje gyűjteni a könyveket. A könyveket lehet fizikailag gyűjteni, lehet elektronikusan ma gyűjteni a könyveket. Nekem van valamennyi könyvem, de tízszer több, vagy százszor több elektronikus könyvem van. Mert az kevesebb helyen elfér, szinte nem is kell hozzá hely. Ugyanakkor, mondom a fiatalabboknak, lehet internetes linkeket gyűjteni. Megnyitsz egy fájt, és beleírod, hogy Biblia, egy történet, kereszténylet, és ahogy böngészel, és megtaláltál egy jó oldat, oda mented a linkjét, és megvan neked az olyan, mintha tied lenne. És nem, nem kellett érte, és nem kellett nem eltartsad a lakásodba, hogy kiszorítson a házból. Tehát internetes linkeknek a gyűjtése. Aztán egy szó a fiatalokhoz. Különösen fontos az, hogy a fiatalok értsék ezt meg, hogy a, akkor, amikor a legszabadabbak, amikor a leggondtalanabbak, persze, amikor a fiatal az ember azt mondja, ó, oh, most van a legtöbb gondom. Ah, nagyon el vagyok foglalva. Majd később, mikor eltelik tíz év vagy 20 év, azt látja, akkor voltaba a legszabadabb. Nos, a fiatalok törődjenek azzal, hogy a lelkileg fejlődjenek, és a Bibliát jól megismerjék. Készüljenek a lelkélettel, a szolgálta kapcsolatos információkat, gyűjtsék maguknak, és éljék meg azokat, amire azért tanítsa őket. És egy dolog, ha ismeretbe gyarapodunk, legyünk alázatosak, mert tudjuk, hogy az ismeret nem minden. És mit mond az ige? Az ismeret felfogalkodott, tehát a szeretet pedig épít. Nos, ennyit a bevezető dolgokról, testvéreim. Most szeretné bemutatni azt, hogy hogyan is jutunk el az igétől a Isten igéjétől egészen az ige szolgálatig. És itt van néhány lépés, amit meg kell tenni, hogy eljussunk ide. Hát először is ki kell választani az igét. Amikor szolgálni akarunk egy gyülekezetbe, akkor kell tudjuk, hogy milyen igéből szolgálunk. Ez az első lépés. A második lépés az, hogy a kiválasztott igét tanulmányoznunk kell. Ne gondolja senki azt, hogyha a gyülekezetben nőtt, és ment nőtt fel, és tíz éve hallja a biblia történeteket, meg az igéket, meg a prédikációkat, hogy ő jól tudja az igéket, és nincs szüksége biblia tanulmányozásra. Mindig van szükség. És ezért nincsen, nem szabad legyen egy olyan szolgálat, amit ne előzzön meg az, hogy a szolgálat tanulmányozza Isten igény. Mert sokszor van az igébe olyan dolog, amit nem vettünk észre? Egyszer egy gyülekezetnek a szolgálatai csoportjával elmentünk egy csendes napra, és a Biblia legkisebb könyvét tanulmányoztuk, a Filemonhoz írt levelet. Ezzel a módszerrel, amit mindjárt bemutatok. Vagy két-három-négy órát tudtunk erre szánni. És mikor a testvérek kezdték, és bele, belemelegettek, láttam, hogy felhevültek a szívek, meg a szemek csillogtak, és azt mondta, testvér, hát soha nem tudtuk, hogy ez ide van érve. Soha nem vettük észre. Mert leültünk, és három órát szántunk arra, hogy egy, egy levelet végig tanulmányozzunk. Aztán, amikor tanulmányoztuk az igét, a következő, hogy elkészítsük az ige szolgálatnak a vázlatát. Hát mi ez a vázlat? A vázlat tartalmazza azokat a gondolatokat, amiket szeretnénk elmondani az szolgálatba. Más szóval rendezzük az elménkbe. Van, aki csak az elméjébe vázlatol, ez nem olyan jó, kell papíron is vázlatolni, mikor végig gondoljuk. A tanulmányozás után végig gondoljuk, hogy ha kiállunk a gyülekezet elő, akkor mit fogunk mondani? Milyen sorrendben, hogy fogunk érvelni, hogyan fogunk alkalmazni, mire szólítjuk fel a testvéreket, és ezt elkészítjük. és Jó, hogyha leírjuk, mert vannak akik elfelejtik. Vannak olyanok is, akik nem felejtik el, de én el szoktam felejteni. És az is igaz, hogy az ez szolgálat ez egy szellemi feszültséggel teljes momentum. És olyankor az ember vagy elfelejti, vagy átugorja, vagy valami történik, és ezért jó, hogyha le van írva, mindig vissza tudsz jönni. Hol is vagyok most? Ja, hol is? Na lássam. egy pillanat, és visszajöttél oda, amit elkészítettél. Aztán következik az ige szolgálat elmondása, és utána pedig még nincs vége az ige szolgálatnak, hanem következik az ige szolgálat kiértékelése. Nos, ebből az öt lépéses dologból most csak az első hárommal fogunk foglalkozni. Az igazszolgálatot hogyan mondjuk el, ezzel nem foglalkozunk most, pedig kellene. És azt, hogy kiértékeljük. Visszagondolunk arra, hogy milyen is volt. Mi volt jó, mi volt rossz. Egyesek olyan hívők, hogy azt mondják, hogy minden rossz volt az igazszolgálat. Hú, az nagy baj, ha minden rossz volt. Mit keresel ott? Tehát vannak jó dolgok, vannak kevésbé jó dolgok, erősség, gyengeség. Végig gondolod, és miért? Azért, hogy a következő más legyen. Magadba kielemezheted segítséggel, hogy a feleségünk a legközvetlenebb, vagy legközelebb álló hozzánk, majd más testvérek, barátok, akikkel segít, akik segíthetnek ebben. Testvéreim, csak akkor egész az ige szolgálat, ha mindezek megvannak, az alkalmi dolgok erősítik a szabályt. Vannak olyan igehirdetések hirdetések, amelyekre nem sokat készülünk. Igaz? Én is vagyok úgy, hogy van olyan ige hirdetés, ami szinte adatik egyből. Úgy, mintha jönne az égből, remélem, hogy onnan is jön, és látom egyből a témát, látom a főpontokat, mindent, fel is vagyok lelkesedve, néhány perc alatt. De vannak olyan ige hirdetések, vagy olyan tanítások, amelyek mellett órákat kell ülni, imádkozni. Na az a kivétel, és ez a szabály, hogy ott ülj az ige előtt, és tanulmányozd, és imádkozd és gondolkozd és jegyzetej, és töprengés, és Na ez, a, ez a normális, ez az az áldozat, amit adni kell, ami testünket odahozni, amikor fáradtak vagyunk, vagy amikor mást egyebet csinálnánk, és a, különösen azoknak, akik nem szeretnek leülni és tanulmányozni azoknak aztán nagy áldozat. Isten kedvesen veszi ezeket az áldozatokat. Nos, akkor kezdjük is meg. Beszéljünk először az ige kiválasztásáról. Testvéreim, ne felejtsük azt el, hogy egy szolgálattevő nem állhat oda a gyülekezettel, és azt mondják, ezt az igét nekem ideadták, hogy ebből szolgálja. A szolgálattevőnek a felelőssége az igét megválasztani. Még akkor is, ha van előírt ige, ő felel azért, hogy azt választja, vagy nem választja. Tehát vannak nekünk előírt igéink. Ugye vezérfonal egy ilyen dolog, van áhítatra előírt ige, és bibliórára kijelölt ige, meg ige hirdetésre. Ha te választod azt, amit előírtak, akkor teljes felelősséggel kell azt tegyen. És ha úgy érzed, hogy nem tudod azt választani, akkor kell egy másat vegyél. Itt ez kinyithatna egy nagy területet, de erre most nincs időnk, hogy erről beszéljünk. Aztán a gyülekezetnek lehet saját igetanulmányozó programja. Ugye, ha vesszük a bibliaórát, a bibliaórát, ugye központilag adták nekünk, úgymond az ITM-anyagot vesszük át, a természetesebb az lenne, hogy minden gyülekezetnek vagy körzetnek legyen ige tanulmányozói programja. S általában a biblióráknál elfogadhatóbb az, hogy van egy program, és azt szerint vesszük az ige tanulmányozását. Aztán van egy másik, hogy az áhítat, különösen mondjam ezt, az áhítat alapigéje, de nem csak többi is, de különösen mondom, az áhítat alapigéje feleljen meg a gyülekezet helyzetének és lelki igényének, hogy azért imádkozzanak a testvérek, ami fontos a gyülekezetben. Somjón elhatároztuk azt, hogy megmaradunk ugyan az áhítat által irányzott imaté imatémánál is, de akik szolgálnak az áhítat, azok hoznak még mást is hogy legyen egy univerzális kitekintésünk arra, miért más gyülekezetek imádkoznak, és azért is imádkozunk, ami minket foglalkoztat, ami kérdés a tagságnak, a gyülekezetnek az életére. Tehát maradjunk azzal a gondolattal, hogy az igét megválasztjuk, és innen indul el a mi munkánk. Már ez is munka, megválasztani az igét, akik ezt gyakorolták, tudják akik voltak olyan helyzetben, hogy azt mondják, most nem veszem a vezérfonaligét, mert nem veszem valami miatt. Na hát akkor mit veszek? És milyen, milyen nagy dolog az, hogy megválasztod az igét? Isten való közösségbe, és sok milyen kérdés felad, felvetődik a gyülekezetben. Nos, akkor itt vagyunk most a biblia tanulmányozásnak a, a módszerénél. Nagyon röviden szeretném bemutatni ezt, Mindenkinek kell legyen valamilyen, valamilyen módszere, hogy hogyan tanulmányozza az igényt. Ez a módszer, ugye kialakul akkor, ha gyakoroljuk, én egy nagyon egyszerű módszert mutatok be, amit egyik vagy másik oldalába, vagy szakaszába valaki másképp is teheti, de ez lenne mondjuk egy, egy irányadás arra nézve, hogy hogyan lehet végezni a biblia tanulmányozást. Igen. Tehát ahogy látjuk, a biblia tanulmányozásnak bárhogy is végezzük, a legtudományosabb, a legmagasabb szinten is, ha végezzük, három szakasza van. Az első szakasz az, hogy megismerkedünk az igével, ez a megfigyelésnek a szakasza. És jó ezt az elménkbe különvenni. Meg kell szokni azt, hogy amikor olvassuk az igét, most erre összpontosítok, most arra, most amarra. Azért, mert nem tudunk mindent megragadni egyszerre. Tehát a megfigyelés szakasza, akkor az a kérdés érdekel bennünket, hogy mi is van itt megírva? Miről is van szó? Mi az, amit én olvasok? Ez az első szakasza, hogy addig olvasom, és figyelmeztetem a testvéreket. Az igetanulmányozásnak a kulcsa a többszöri olvasás. Ez kell hozzá. Mindjárt kivetítem ezt a mondatot. Aztán a következő, a megfigyelés után jön az értelmezés. mikor úgy gondolod, hogy megfigyelted, és már tudod, hogy mi van oda írva, akkor a következő kérdés az, hogy mit is jelent ez? Hogyan is lehet ezt magyarázni, ide le van írva? A harmadik, szakasz pedig az, a harmadik szakasz pedig az, amikor azt mondod, na, most már értem, most már tudom, mi van ide írva, akkor hogyan kell ezt megélnem? Ez az alkalmazásnak a szakasz. Nem néz, igaz? Hány szakasz van? Lehet puskázni. Há... mennyi? Három. Az első? Jó. Még egyszer? Megfigyelés. Második? Értelmezés. Harmadik? Ja, nagyszerű, már tudjuk is. Na, menjünk tovább, akkor lássuk meg. Ezt a mondatot kivetítem, hogy jól jegyezzük meg. Az igatal folyamatában a legfontosabb az igének többszöri elolvasása és a jegyzetelése. A kisegítő könyvek és más eszközök használata hasznos lehet ugyan, de nem szükséges. Minden, ami van, ami kell, ott van az Isten Szent Lelke segítségével. Egy Biblia, egy ceruza és egy jegyzetfüzet. Nagyon jó Biblia magyarázó lehet Menjünk tovább, akkor nézzük meg ezeket a szakaszokat. A megfigyelés szakasza, tehát a célunk, mi csoda? A célunk az, hogy lássuk, hogy mi is van megírva. Mit akarunk mi a megfigyelés szakaszában? Íme az első gondolat, észrevenni a szövegben lévő információkat. Pontosabban, mi, van, mi is van ide leírva. Hallottam olyan hirdetést, ami arról szólt, ami nincs is megírva. Jaj, csak ne, hogy én is egy ilyen helyzetben legyek időnként. Tehát azt lássuk, mi van oda megírva. Mert vannak előítéleteink. Mi már előre tudjuk, hogy oda mi van mi írva, és akkor ilyen beszélgetések kapcsán kérdezem a testvéreknek, na jó, amit a testvér van, de hol van ez megírva ebbe a szakaszba? Nincsen. Tudd meg pontosan, hogy mi van megírva. A másik. Megfigyelni a szövegnek a szerkezetét. Vagyis, hogy hogy jön az érvelés, hogy jönnek a mondatok egyik a másik után, hogyan kapcsolódik egyik gondolat a másikhoz. És ha újra és újra elvégzed, mindig találsz meglepetéseket, amiket nem észre. Aztán meghatározni a szavaknak és a mondatoknak az értelmét. Itt előveheted a szótárt, ugyan. De a legegyszerűbb azt kérdezni, hogy ez a szó ebben a mondatban mit is jelent. A szövegnek van egy ilyen természetes értelme, hogy tudod, hogy egyikben a szív mit jelent, a másikban a szív mit jelent. Mert a, a kontextus, a mondat adja meg, hogy mit jelent egy szó, nem a szótár. Ha pedig úgy vagy, hogy nem tudod, hát akkor valahogy egy szótár, vagy megkérdezel valakitől, hogy mit is jelent ez a szó. De a szavaknak, a mondatnak az értelmét meg kell Határozni. Aztán gondolkozzunk arra, hogy tudjuk megfogalmazni a szöveg mondani és az ezekhez kapcsoló fő gondolatokat. Vagyis ha elolvastál egy szakaszt, akkor el kell tudjad mondani, miről is szól ez az ige szakasz. Saját szavaidra, egy mondatba vagy két mondatban, miről szól, mit olvastál itt? -e? Hát ezért olvasgatjuk újra és újra. Aztán észrevenni a szövegbe, Megfogalmazott tanításokat. Van-e valami tanítás? Tehát ez lenne a megfigyelésnek a szakasza. Hogy ezt a szakaszt könnyen meg tudjuk tenni, ezért hármat fogunk lépni ebbe a szakaszba. Mert miért? Azért, mert az elménk nem tud egyszerre foglalkozni ugyanazokkal a dolgokkal. Különösen férfiaknak. Ugye? Hallottátok a különbséget, hogy hogy gondolkoznak a férfiak és ugyanégy? Tehát, hogy a nők egyből látják az egészet. A férfiak ilyen katujába gondolkozik. Egyszer ez, utána ez, és utána ez. Na hát, ha a ha férfiak vagyunk, akkor így csináljuk, hogy először, aztán megismerkedünk a szöveggel, ez az első lépés. És akkor hogy ismerkedünk meg? Ezeket végezzük, amikről itt az előbb szó volt de hogy ne legyen nagyon nehéz, vagy ötletet adjak a testvéreknek, íme néhány kérdés, amit feltehetünk magunknak az igével kapcsolatban. Például, kik szerepelnek a szövegbe, mit lehet róluk tudni, melyik bibliai történeti korszakban történtek az események, milyen helyek, emberek, népek, épületek, stb. vannak megemlítve az igébe, mikor és milyen hosszan történnek az események, vannak-e parancsok az igébe, vannak-e érzelmek, valaki szeret, vagy haragos, vagy dühös, vagy mit tudom én, vannak ilyenek az igébe. Aztán, hogyan kapcsolódik a szöveg a tágabb kontextusba? Figyelem, el kell olvasni a tágabb kontextust is. Itt van egy szakaszunk, amit tanulmányozunk, mindig előtte és utána még olvasni kell. Hogyan kapcsolódik ez, amit én olvasok, ahhoz, ami előtte van mondva, vagy előtte történt, és ahhoz, ami utána történt. Ha ezzel foglalkozunk, nagyon érdekes dolgokat tudunk megfigyelni az igében. Mert ez bele van téve, amikor a szerző megírta a könyvet, ő nem egy szakaszt írt meg, hanem megírt egy, egy érvelést, hogy megírt egy esemény sorozatot, és azt úgy alkotta össze, hogy ezek kapcsolatban vannak egymással. Hogyan kapcsolódik a szöveg, igen, a tágabb igei kontextusban, van-e valamilyen váratlan vagy szokatlan fordulat az, az igében, a történetben vagy az érvelésben? Nem olyan régen, olvastam egy, egy bibliai történetet, és szinten megdöbbentem azon a váratlan dolgon, ami ott volt. Ha az Úr Jézus tett és mondott valamit, akkor arra vártam magamban, hogy akkor utána ezt tegye, vagy ezt mondja. És egészen másat mondott. Miért? És ha próbálod ezt megérteni, akkor kezd kibomlani az ige előtted. Jó, tehát ez volt az első lépés. Hármat lépünk a megfigyelés szakaszába. Következik a második lépés. Igen. A szöveg tartalmának és szerkezetének megfigyelése. Itt egy kicsit mélyebbre megyünk, és nézegetjük, hogy nyelvtanilag hogyan kapcsolódik, meg mit jelentenek a szavak, mit jelentenek a mondatok, hogyan van felépítve a szöveg. Vannak olyan szavak, amelyeknek a jelentését tisztáznod kell, mi történik tulajdonképpen, mi a szöveg témája mit mond a szöveg erről a témáról, amiről szó van, a fő gondolatok, hogyan kapcsolódnak a mondatok egymáshoz, vagy az események különböző mozzanatai. Ez a második lépés. És még van egy lépés a megfigyelés szakaszában, ez pedig a szövegben található tanításoknak az észrevétele. Vagyis figyelj oda, hogy tanít-e ez az ige valamit? A tanítás három módon szokott a szövegbe lenni. Igaz? Hogyan szokott lenni? Először is ki van mondva. Ez a tanítás hitáltal megigazol. Máskor nincs kimondva, hanem van utalás a, a tanításra. hogy Nem szó szerint van kimondva, de az igéből meg tudjuk, hogy ez a tanítás. A másik pedig, az események tanúságában van az, az, a tanítás. Nagyon sok része a Bibliának, nagy része mondjuk történet, és nincs mindegyik történet végén a tanúság. De odafigyelhetünk, hogy miért is van ez megírva, miért is csináltak ezek, mi történt, mit tanulhatok én ebből, ahogy történt. És ott van a tanúság, és ott van a tanítás. Nos, néhány kérdés, hogy a harmadik lépésben segítségünkre legyen. Mit tanít az ige szakasz Istenről, Atya, Fiú, Szentlélek? Mit tanít az ige a bűnről, a bűnösségről, vagy annak következményeiről, a megváltásról, hogyan szabadulhatunk meg a bűntől? Mit tanít az ige szakasz a szentségről, a szent életről? Mit tanít az ige szakasz a hívő életről általában? És vehetjük így a a keresztény hitvallásnak különböző témáit, és gondolkozhatunk azon, hogy mit tanít. Persze ezt egyből fogjuk látni, nem kell mindent megkérdezzük, mert nem tanít minden szakasz mindenről. Ugye? De észre kell vegyük, hogy különböző szakaszokban mi van. Nos, a biblia tanulmányozásnak az első szakasza mi volt? Az ér, értelmezés, nem? Ne, a megfigyelés. És mit, mi érdekelt bennünket a megfigyelésnél? Hát a szöveg, hogy mi van oda írva, igaz? Mi van oda írva? A második szakasza az igaz tanulmányozásunknak, ez az értelmezés. Az a kérdésünk, hogy mit jelent az, ami itt le van írva. A célunk az, hogy a szöveg minden vonatkozását megértsük. Persze, nem biztos, hogy sikerül megértenünk, de törekednünk kell arra. És az értelmezés szakaszában, testvéreim, megint kettőt lépünk, mert nem tudunk egyszerre mindent átgondolni. Az első lépés az, hogy felsoroljuk magunknak azt, hogy mit szeretnénk megérteni. szóval az értelmezői kérdéseinket. Miért mondta ezt, mit csinált? Mit jelent ez? Mindez, ami eszünkbe jut, azok a jó kérdések, amik nekünk jutnak az eszünkbe. Itt nincsen az, hogy ez jó kérdés, ez nem jó kérdés. Ami nekünk, mint olvasó, tanulmányozó embereknek eszünkbe jut, és szeretnénk tudni, hogy mit jelent, mi az értelme annak, az a jó kérdés. Azt tedd fel, jegyezd fel magadnak, először csak a kérdéseket. Erről van szó az első lépésben. Hát milyen kérdéseket tehetünk fel? Hát sokféle kérdést tehetünk fel magunknak. Itt láttuk ezeket a kérdéseket, igaz? Látszik? Mit jelent ez a szó vagy kifejezés, miért van itt megemlítve ez a bizonyos dolog, miért mondja ezt a szerző, mire alapozza, miből következik azt, amit mond, milyen szükség volt arra, hogy ezt elmondja, milyen probléma lehetett a közösségbe. Ha vitázik a szerző, ki mondana ellent neki, és mit mondana, ha ellenem mondana, Miért éppen ebben a formában van megfogalmazva, hogyan viszonyul ez a szakasz az előtte és az utána lévőhöz. Ezek a fajta kérdések, amiket feltehetünk magunknak. És akkor megvan ez a sorozatunk nekünk, az értelmezés szakaszába, megléptük az első lépést, akkor meglépjük a második lépést, és válaszolunk a kérdésekre. Nem szaladunk először a könyvekhez, először válaszolunk. Megpróbálunk mi választ adni. És újra Újraolvassuk a szöveget. Újra, és újra, és újra, különböző fordításokba olvassuk, különböző nyelveken olvassuk, ha ismerjük, mert választ keresünk a kérdésekre. Hol keresünk a választ a kérdésünkre? Először is a tanulmányozandó ige szakaszba. Azt nézzük meg, hogy hát itt ebbe kis szakaszban, amit én meg megvan a válasz. Ha nem találom a választ, akkor megyek tovább a tanulmányozandó igeszakasznak a kontextusába. Előtte és utána. Hogy miért mondta ezt az ebedeusnak a fiai, miért kérték ezt? Vagy hogyan hat ez az a kérdés a tanítványokra? Hát olvasd el a kontextust, és akkor meg fogod látni. Aztán keresjük abba a könyvbe, amiben a tanulmányozandó igeszakaszunk van. Az efézusi levélben, ha van egy szakaszunk, akkor megnézzük a fejezetbe, majd aztán az egész könyvben nézzük meg, hogy, hogy is kell azt érteni, hogyan tudnánk én válaszolni arra a kérdésre. Aztán mehetünk tovább a szövetség, amihez tartozik a könyv, és utána pedig a, a teljes biblia. Így léphetünk tovább. És mi történik akkor, ha nem kapunk rá a kérdésünkre. Két lehetőség van, vagy az van, hogy még én nem tudom erre a választ, lehet mások tudják, és akkor megnézheted, hogy mit mondanak mások. Vagy pedig az a válasz rá, hogy nincs rá válasz. Olyan kérdést tettél fel, amire Isten nem akar választ adni, és akkor azt mondod, hát, majd megtudjuk. Vagy nem fontos az, amit én feltettem. De ha nem is kapsz rá választ, de felteszed a kérdést, az is jó, mert tudod, hogy te erre a kérdésre nem tudsz válaszolni, vagy tudod azt, hogy erre a kérdésre nincs válasz. Így is tanultál, ha nincs is válasz rá, mert valamilyen haszna csak van. Úgyhogy felteszem a kérdéseket, válaszolok rá. Következik az alkalmazásnak a szakasza. Ebben az érdekel bennünket, hogy hogyan is éljük meg mi az igét, vagy ha igeszolgálatra készülünk, akkor hogyan kell megélje a gyülekezetem, vagy az a közösség, akinek szolgálok. És nem fejeződött be egy igetanulmány, nem fejeződik be azzal, hogy, hogy tudom értelmezni az igét. Hanem az, azzal fejeződik be, hogy tudom, hogyan kell alkalmazni, sőt, az alkalmazással fejeződik be majd. Nos, itt is van két lépésünk, hogy könnyebb legyen. Először is felsoroljuk azokat a lehetséges alkalmazásokat, ami a szövegből kiderül. Mindet. Elgondolkozol, ha ezt mondja ez az ige, ha ezt jelenti, amit mond, akkor nekem és a gyülekezetnek hogyan kellene élnem? És akkor veszed, ezt, ezt kell tenni, ezt kell tenni, ezt kell tenni, így, így, így, és lesz egy hosszú listát. És akkor imádkozol e felett. mert ezután következik a második lépés. És imádkozzol azért, hogy melyik a fontos, melyik a, a sürgősebb neked. Itt vannak ezek a területek, ahol kereshetjük a, a válaszokat, vagyis az alkalmazásokat az Istennel való kapcsolatunkra, a viselkedésünkre, a kapcsolatainkra, a lelkiharcunkra. Ezek csak azért említem meg, hogy körülbelül mire gondoljunk, mikor arról van szó, hogy hogyan éljük meg az igét. És azután pedig jön tehát a második lépés, amikor gyakorlatba kell ültetni az ige szakaszt, akkor ha van tíz alkalmazás annak az igének, akkor nem fogod tudni megélni mind a tízet egyszerre. És ezért kell imádkozni, és mikor prédikálunk belőle, akkor se soroljuk fel mind a tízet, hogy testvér ezt kell vagy azt kell megtartani hanem imádkozol, és azt mondod, uram, melyik az az egy, vagy az a kettő, amire én nekem most összpontosítanom kell. És akkor azt próbálod megélni, Isten erejét, segítségét kéred. Vagy ha prédikálnod kell belőle, vagy bibliaórát tartod, akkor azt mondod, uram, mi az, ami most nagyon sürgős ennek a gyülekezet? Mi a te üzeneted? Mi, mi az, ami szólna ebből, mit mondanál, ha te lennél a prédikátor, mit mondanál ebből a gyülekezetnek, Ebből a sok alkalmazásból. És minden bizonyul az Úr Jézus sem mondan a tizet. Mindig egyet vagy kettőt mondan. Az lesz az üzenete majd az igazszolgálatodnak. Az alkalmazások közül az lesz, hogy ezt fogom mondani, ezt helyezte az úra szívet. Néhány megjegyzés az ige és az ige tanulmányal kapcsolatban, a rendszeres igeolvasás mellett. Végezzünk rendszeres ige tanulmányozást is, szolgáló testvérek. Van, amikor az ige olvasásba is mulasztunk, de ezen a területen is sokat mulasztunk, hogy keveset ülünk le tanulmányozni az igét, belemerülni az igébe. Ezeket a lépéseket, szakaszokat, lépéseket, a lejegyzeteltet, csinálj kis könyvjelzőt magadnak, és azt mondom, na, így fogom, ez lesz a folyamat ahogy tanulmányozom az igét. Legyen egy füzeted, vagy legyen egy kompjúterfájlod, amiben beírod ezeket, hogy miket tanulmányoztál, miket vettél észre. Aztán, ha, ha olvasunk, vagyis ha szolgálunk, testvéreim, minden szolgálatunkat előzze meg egy ige tanulmányozás. Harmadik tanács. Jegyzeteljünk. Készített jegyzeteinket tartsuk meg, és alkalomattán olvassuk újra. Ige tanulmányozás alatt szüntelen imádkozzunk, hogy a úr segítsen megérteni az igét, nem csak úgy, mint szöveget, hanem úgy, mint üzenetet, és szólítson meg bennünket. És amit ismerünk az igében, azt adjuk tovább. Ez volt az első lépés, volt, hogy az igét kiválasszuk, a második, hogy tanulmányozzuk, és most következnének azok, hogy minden szolgálatra, miután tanulmányoztuk az igét, minden szolgálatra másképp és másképp készülünk. Itt elágazik, és csak három szolgálatot fogok bemutatni, az áhítatra való buzdítást, a tanítást, a bibliórán és az ige hirdetést de mindig onnan indulunk ki, hogy elvégeztük a tanulmányunkat. Most azt fogjuk tenni, hogy elmondom, hogy hogyan kell készülni az imáhítatra, és utána tartunk egy csoportmunkát. Elkészítettem feladatlapokat, tíze, tíz csoportra fogunk oszlani, és minden csoportnak lesz egy feladata. És amikor vége van a feladatnak, ez lesz szünethelyet. Na lássuk csak, hogy hogy lesz az imaáhítat. Az imaáhítat vázlatának az elkészítése, emlékszünk, hogy mi a vázlat? A vázlat az, hogy elkészítjük azt, amit mondunk. Most itt nagyon fontos két dologra gondolni. Először is nem állhatunk úgy oda a gyülekezet elé, hogy majd meglátjuk akkor, hogy mit fogok mondani. Nem állhatunk úgy oda. Néha meg merészeljük ezt tenni, de nem helyes. Mert nem Isten lelke adja nekem a gondolatomat, nem, nem jobban adja nekem, amikor elcsendesedek, imádkozok, nyugodtan vagyok, gondolok a gyülekezetre, nem jobban inspirálhat engem az, az élet. Vagy azt gondoljuk, hogyha felállunk, és akkor szorít az idő, néznek a testvérek, ezt énekeltük, ez nem tetszett, és mindenféle nyomás van rajtuk, hogy na akkor aztán állj elő egy jó szolgálat. Mindenki ismeri azt a sztorit, hogy volt egy bácsi, aki nem akart készülni az iges szolgálatra. Szóval, Nekem a lélek kijelenti, hogy mit mondja. És egyszer volt egy nagyon rossz szolgálat. És kérdezték, na majd mit mondott a lélek, mit mondja? Az, hogy máskor készüljek. Tehát kell készülnünk egyrészt. Másrészt pedig nyitottak vagyunk a szószéken is arra, hogy az úr szóljon hozzánk. Mert nem fejezte be a szólást. Minden bizonyal. Csak vigyázz, mert az ördög is bekavar. Sokszor olyan gondolataid jönnek, úgy gondold, hogy el kellene mondjad, és zsákutcába mész, vagy esetleg rosszat csinálsz. Nagyon fegyelmezettek kell legyünk a szószéken, amikor szólunk, hogy ez a gondolat most pluszba jött az úrtól, és ezt mindenképpen el kell mondjuk. Vagy most éppen a nagy része ez lesz a szolgálatomnak, és esetleg még abból is mondok, amiben készültem vagy pedig jön az ördög és kísért, hogy ho, eszedbe juttat neked valamit, nem rossz dolgot, van, amikor rosszat juttat eszünkbe. Egy nagy apologéta azt mondta egyszer, testvérek, ha ti tudnátok azt, hogy milyen gondolatok jönnek az eszembe, mielőtt kiállok szolgálni, akkor megijednétek tőle. Mert jön így, hogy az ördög kísért bennünket bűnös gondolatokkal mindenféle. De van, amikor nem bűnös gondolattal jön, hanem ad egy gondolatot, hogy hát, Mondd el ezt is. És akkor az nem vezese hova. Az egy jó emberi gondolat talán, de nem vezese hova. Nos, akkor térjünk rá a tárgyunkra, jöjjünk vissza. Testvéreim, az áhítat célja az, hogy a testvéreket imára buzdítsuk. Jól jegyezze meg minden áhítatot tartó testvér, hogy az áhítatnak a célja az, hogy a testvéreket imára buzdítsuk. Vagyis amikor befejeződik az az ötperces vagy hétperces beszédünk, akkor a testvérek alig várják, hogy imádkozzanak. Amit mondtunk nekik, hogy azért imádkozzanak, az jön ki az imákból. Ez a mi célunk. Erre felhasználjuk az igét, a tanulmányozott igét, mert onnan vesszük a gondolatainkat, de az áhítaton nem prédikálunk, nem tanítunk. Nem mondjuk el az összes bibliai ismeretünket azon a témában. Volt egy testvér, akit kellett, lelki gondozzak ilyen területen, mert mikor kiállt szolgálni, minden, ami eszébe jutott el, akarta mondani. És a gyülekezetnek ez nem tetszett. És neki pedig nem tetszett, hogy a gyülekezetnek nem tetszik. És mondom neki, testvér, hát nem kell mindent elmondni. Csak ugyan. Ez olyan új volt neki. Testvér, csak annyit mondjál el, amennyi kell az igéből, hogy a gyülekezetet az imára buzdista. Hát ez olyan felszabadító. Hát persze. Tehát milyen legyen az, áhita, az áhítatra való buzdításunk? Először is, testvéreim, legyen rövid. Legyen rövid. Öt perc, hét perc, úgy, ta, nem írja az igébe se, hogy hány perc legyen, lehet egy perces is, de én úgy tapasztalom, hogy, hogy öt percnél már ott van a határ, amikor be kellene fejezni. Mert ha tovább megy, akkor nem buzdulnak a testvérek, hanem elunják. Vagy olyan sokat mondunk, hogy végül azt sem tudják, hogy miért imádkozzanak. 5 perc, 7 perc. Másik. Ne legyen, írtam. ne legyen prédikálás vagy tanítás. Ne kezd magyarázkodni. Utalja az igére, és az igé alapján mondj egy buzdító szót. Bűnbánatra, álladásra, ami éppen abban van. A másik eredjen buzgó és szerető szívből. Az állítatnál nagyon fontos az, hogy mikor valaki odáll, hát első hát jó lenne, ha ezzel is imádkoznánk. Hát ez elég hasznos lenne, hát imádkozzunk, aki szeret. Az úgy mond el azt a buzdítást, hogy a testvér érezze, hogy neki most imádkoznia kell. És ehhez kell az a buzgóság, tehát magad meg kell győződni arra, hogy ez nagyon fontos ima téma, hogy ezért a gyülekezetnek imádkoznia kell, és úgy mond el, hogy ne tudjanak ellenállni annak, hogy ne imádkozzon. Nos, nézzük csak, az ima áhítat vázlatánál két dologra kell figyeljünk. Az egyik az, hogy meghatározzuk az ima áhítatnak a témáját, vagyis, milyen, mivel kapcsolatba imádkozunk? Én nem mondom, hogy nem lehet olyan ima áhított a gyülekezetbe, mikor azt mondjuk testvérek, mindenki amiért akar imádkozni. Lehet, ez is áldásos. Viszont ahogy mi gyakoroljuk, úgy van, hogy egy témaköré csoportosítjuk az imánkat. Vagy a gyülekezetért imádkozunk, vagy a misszióért imádkozunk, vagy hálát adunk valamiért. Tehát van egy, egy nagy témakör. Hívő életért, odaszánásért, ifjúságért, mert ebbe tud egyesülni a gyülekezet. És sokan megállnak az áhítatra való felkészülésnél itt, mert a vezérfonal megmondja, hogy imádkozzunk az árvákért. És akkor feláll, és azt mondja a testvérek, imádkozzunk az árvákért. És mi történik? A testvérek imádkoznak az árvákért. Százan. A második feladata az áhítatra való készülésnek az, hogy nem csak azt nézi meg, hogy általában miért imádkozzunk, hanem a gyülekezet elé idéz olyan ima témákat, amikért lehet imádkozni ezen a tematikán belül. Például, ha azt mondanak, hogy imádkozunk a misszióért. Na, imádkozz. Nem elég csak azt mondani, testvérek, imádkozzunk a misszióért. És mindenki már, ó Uram, a te gyűlökezetet hadd missziózzon. Persze az Úr ismeri a szíveket, de azt is elvárja, hogy mi úgy imádkozzunk. Mert életből tapasztaljuk, nem mondhatjuk, Uram, te látod, mire van szükségem, add meg nekem, amen. Így szoktunk imádkozni? Megmondjuk. Hát van, amikor így imádkozunk. Nagyon de rutáltak lehetünk, vagy ki tudja, milyen élményünk lett de az általános az, uram, erre van szükségem, ezt szeretném, ezt látom, megnevezed, megvallod, bűnbánatot tartasz stb. És így kell segíteni a gyülekezetet is, hogy ima témákat sorolunk fel. Ha a misszióról van szó, akkor azt mondjuk, testvérek, ma délelőtt a misszióért fogunk imádkozni, hogy a mi egy missziós gyülekezet legyen, ezért fogunk imádkozni. De! Mi kell ahhoz, hogy a mi gyülekezetünk missziós gyülekezet legyen? És akkor felsorod, hogy imádkozzunk azért, hogy az ifjak térjenek meg. Imádkozzunk azért, hogy a férfiak ne üljenek csak itt a padban, hanem legyenek aktív testvérek. Imádkozzunk azért, hogy a, hogy a gyülekezet úgy tudjon adakozni, hogy a misszióra is jusson belőle. Sőt, az legyen elsősorban is. És felsorod azokat a témákat, amiért imádkozni kell. De honnan tudod ezeket a témákat? És itt jön a titka az vezető Isten elé áll, igét tanulmányozta, meghatározta, hogy miért lesz az imádkozás, és akkor azt mondja, Uram, mit kellene ez a gyülekezet kérjen tőled? Vagy mibe kellene bűnbánatot gyakoroljon? Mibe kellene, mit ha te itt lennél, mit mondanál nekik? Vagy ha te lelked indítja ezeket a testvéreket imádkozni, mit mondaná a Szentlélek nekik, hogy miért imádkozzanak? Hogy ne csak úgy általánosságban imádkozzanak a misszióért, hogy hát ha az úr akarja, akkor majd ez a gyülekezet legyen missziós. Na ez a titka az áhított vezetőnek. És ezeket az imatémákat tudja kötni az igéhez. Mert az igéből jön. Senkinek nincs tekintéje arra, hogy azt mondja a testvéreknek, testvérek, ezért imádkozzunk, meg azért imádkozzunk. Ha kicsoda Kovács József, hogy nekem megmondja, hogy miért imádkozzam. De ha azt mondod, testvérek, ez van itt megírva, én el is tűntem. Lássátok, ez jön az igéből. Akkor azt mondják a testvérek, hát valóban, e, így imádkozzunk. Nos, ez a két dolog van, gyorsan bemutatok egy példát. Például, ha imádkozást tartanánk a Lukács evangélium a 10. 11. fejezet, 9-10. verse alapján, kérek valakit keresse meg és olvassa el ezeket az igéket, akkor az ima áhítatnak a témája az lenne, hogy fel kellene buzduljunk az imádkozó életre. Ezért fog imádkozni a gyülekezet, hogy tudjon imádkozni. Ha valaki megtalálta, szóljon és olvassa fel. És ime... Az áhítatra vezető testvér kapott négy témát az Úr előtt, ezért szeretné, hogy imádkozzon a gyülekezet. Melyekért? Adjunk hálát, hogy Isten gyermekeiként imában beszélhetünk az Úrral. Milyen jó, hogy imádkozhatunk. Valljuk be, hogy sokszor nem éltünk az imádkozás lehetőségével, jó lehet, ez rendelkezésünkre áll. Kérjük az Urat, hogy adjon erőt, félretenni az életünkből az akadályokat és a bűneinket, hogy imádkozni tudjunk. Ez a harmadik imatéma. És kérjük az Urat, hogy segítsen kitartóak lenni az imádságban. Kérem az ígyét olvasni. Tibor testvér. Látom elkészítetted a Lukás 11910 Köszönöm szépen. Tehát látjuk, ha ezt az igét válaszszuk áhított témájába, itt nem, nem buzdíthatunk más egyébről, mint sem az imádkozással kapcsolatban. És akkor az igéből jönnek elő azok a gondolatok, hogy, hogy zörgessünk, hogy legyünk kitartóak az imádkozásba, hogy valljuk meg a mi bűneinket, tudjuk azokat félretenni, ezek jönnek, és ezeket tárjuk a testvérek elé. Mikor megvannak ezek a gondolatok, akkor egyenként veszem mindegyik ima témát, és elgondolkozok azon, hogy mielőtt kijelentenék egy ima témát a gyülekezetnek, mit mondok előtte. Itt kezdődik a vázlatépítés. Mit fogok mondani? És akkor látjátok, hogy van egy magyarázat, megmagyarázom, hogy milyen fontos és kiváltság az imádkozás, Mindenható Isten elé állhatunk, ez lehetséges, mert Jézus Krisztus által bűneink megvannak vannak bocsátva, és ezért, testvéreim, adjunk hálát, hogy Isten gyermekei vagyunk, és imádkozhatunk. Tehát minden imatémát bevezetek, és ezt feljegyzetelem magamnak, hogy hogy fogom bevezetni. Következik a másik, a második imatéma az, hogy valljuk be, hogy sokszor nem élünk az imádkozás lehetőségével, Ezelőtt elmondok néhány gondolatot, hogy fontos ugyanaz az imádkozás, de nem imádkozunk annyit, amennyit kell és amennyit lehetne, ennek lehet oka az, hogy túl belemerülünk a világi dolgokba, vagy hogy védkezzünk és nem sietünk megvalani bűneinket. Ezért most testvérek, valljuk be, hogy sokszor nem éltünk az imádkozás lehetőségével. Tehát minden ima téma előtt van egy kis magyarázat, ebbe van a buzdítás, mert az, hogy csak én elmondom az ima témát, ez önmagában nem buzdít. Az buzdít, amit előtte mondok, és ahogyan mondom. Magyarázat a harmadikhoz. Sok akadálya van az életünkben annak, hogy imádkozzunk. Vannak olyanok, amiket a sátánhoz, vannak olyanok, amiket mi engedünk meg magunknak, ezért kérjük, hogy az Úr adjon erőt, félretenni az életünkből az akadályokat, és bűneinket, hogy imádkozni tudjuk. Persze itt most csak a vázlatot mondom, mikor beszélünk, akkor olyan szavakat használunk, olyan megfogalmazást, ami igazán a szívünkből jön, és ami a gyülekezett szívéhez kell jusson. És a harmadik, igen, már a negyediknél tartunk, elmaradtam. A negyedik pedig sok áldást nyertünk már a múltba is az imádkozás által, most is felelkesedünk, hogy gyakorolhatjuk az imádkozást, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy zörgessetek, keressetek, ez azt jelenti, hogy kérjük az urat, hogy segítse, hogy kitartók legyünk az imádkozásban. És így elmondtam a négy ima témát, ezt elmondani három-négy percbe kerül, vagy ötbe. Nos, hát itt megállunk. Van-e valakinek kérdése, vagy mondani valója ezzel kapcsolatban? Nincs? akkor kezdődik, hogy számolunk, egytől tízig számolunk,